طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام لا شك أنه من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها من الله عذاب أليم ومن وضع يده على امرأة لا تحل له، أو قبلها أو زنا بها، نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت، أنا للحرام فعلت. فينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذا الزاني بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: يا رب ما فعلت؟ فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه أنا للحرام تناولت وتقول عيناه أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه أنا للحرام مشيت ويقول فرجه أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت يا رب ويقول الآخر وأنا كتبته يا رب ويقول الله سبحانه وتعالى وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي خذوة ومن عذابي أذيقوة فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن الزنا والعياذ بالله سبحانه أمر شنيع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 ولكن الزنا في الحلم يدل على أشياء أخرى بجانب معناه كأقبح ذنب فقد يدل حلم الزنا على شيء غير جيد لا يحمد وقد يدل على أشياء جيدة ومبشرة قال ابن سيرين رحمه الله لا أحب الزنا ومن رأى في منامه أن زانية أقبلت عليه تراوده عن نفسها نال مالا حراما والزنا خيانة ومن رأى أنه زنى مع امرأة شابة حسنة فإنه يجعل ماله في مكان محروز ومن رأى أن قوما يختلفون إلى زانية فإنهم يجتمعون على ظالم يصيبون من علمه خيرا ومن رأى أنه ينكح زانية فإنه إن كان من طلاب الدنيا أصاب مالا حراما، وإن كان من أهل الصلاح والخير أصاب علما وبركة والنكاح دال على بلوغ المراد من دين أو دنيا لأن النكاح متعة ولذة ويدل رفض الزنا في المنام على فك الكرب والفرج فإذا رفضت المرأة في المنام الزنا فهذا يدل على حبها الشديد لزوجها أما إذا رأت العزباء أنها تزني في المنام فهذا يدل على وقوعها في مصيبة وأنها تحمل الكثير من الذنوب ولا بد أن تبتعد وتتجه إلى الله سبحانه وتتوب وأن بقربها أناسا سيئين يريدون أن يوقعوها في الخطأ ولكنها تأبى ورؤية الزنا في المنام للمرأة الحامل تدل على أن هناك الكثير من الأمور الصعبة في حياة هذه المرأة وأنها تتخذ الكثير من القرارات الخاطئة وسوف تنفرج تماما وتزول عنها الغمة وإن رأت الحامل بأنها تزني فهذا يكون من الشيطان وعليها أن تتعوذ من هذا الحلم بالله من الشيطان الرجيم لأنه مجرد أضغاث أحلام وقد قيل بأن الأحلام التي يكون فيها زنا بالنسبة للبنت العزباء وللمرأة الحامل والمتزوجة ما هي إلا كوابيس أو أضغاث أحلام ليس لها معنى لأنها لا توجد رؤية زنا لأنه محرم وعندما يرى النائم في حلمه أنه يفعل الفاحشة مع شخص يعرفه فهذه الرؤية تؤكد أن هناك شيئا سيئا سيحدث بين الرائي وذلك الشخص وسيتسبب في نهاية العلاقة بينهم أما الزنا للرجل في المنام قد يدل على الشر إن كانت المرأة التي يزني بها معروفة أما إذا كانت غير معروفة فهذا يدل على الخير والفرح والسعادة أو يدل على متاع كثير لكنه لا يرضى عن هذا المتاع ولا يقبل به وإذا رأى في المنام أنه يزني بأنثى أو امرأة أثناء فترة الحيض فهذا يدل على أن بضاعته كاسدة أما رؤيته لزوجته في المنام قد زال عنها الحيض فهذا يدل على أن جميع أموره سوف تتيسر ويزال عنه الغم والهم وإذا رأى الشاب في منامه أنه يمارس الزنا فهذا يدل على أنه بعيد عن العفة، ولم يؤدي فرائض الدين، وأنه محب لفعل المنكرات والعياذ بالله. أما عقاب رؤية الزنا في الحلم، فلا عقاب عليه لأنه لم يفعل فاحشة الزنا في الحقيقة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا وما قرب إليه من قول أو عمل،